5-7 місяців окупації. Вони не бачили ні хліба, нічого. Діти, дтє, дай цукерку. І ми завжди з собою везем мене казка, і я в касті завжди везу цукерки. 500 разів з 2014 року з гуманітарними вантажами у зоні бойових дій побувала волонтерка Наталія Беренда з Єрмоланець. Жінка каже, з початку повномасштабного російського вторгнення до українських воїнів їздить щотижня. Раз в тиждень я на сході. Перші рази було до 300 передач. Ми починали Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська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 І ми зупинилися, і він ну, що ти їсти хочеш, що. Він тако подивився, перейшов тако на одну сторону, тоді вернувся, знову на нас подивився, і тоді тко на другий раз, і полетів. Ми чуємо, бах-бах-бах, і він полетів, почався обстріл. Це вважати, що він нас і там, де мали проїжджати. Завантажують бус, говорить Наталія Беренда, і вирушають до хлопців на схід. Михайло Жила, Дем'ян Сегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.